اے بہت بلند و ب جو شخص یا علیو کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اسے رتبے کی بلندی خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی